Käytössäni on Windows-läppäri, jossa on jo esiasennettuna Python, mutta SQLite puuttuu. Ensiksi ladataan siis SQLite Windowsille. Tätä videota tehdessäni on onneton tilanne, ja SQLiten websivusto on nurin, mutta SQLitella on onneksi toinen sivusto, www2, josta SQLitein saa ladattua. Tiedosto, jonka haluan ladata, on tuo SQLite Tools-paketti. Tiedosto päättyy Downloads hakemistooni. Kun avaan sen, näen, että sen sisällä on kolme EXE-tiedostoa. Sen jälkeen luon työpöydälleni erillisen hakemiston tätä projektia varten. Annan sille nimeksi ticape Sitten kopioin nämä äsken ladatut X-tiedostot kyseiseen hakemistoon, valitsemalla kaikki ja raahaamalla ne tähän luotuun hakemistoon. Nyt jos avaan komentotulkin painamalla Windows R ja kirjoittamalla CMD ja Enter, voin käydä tutkimassa kyseistä hakemistoa ja näen, että siellä on SQLite ja sitä voi käyttää. Seuraavaksi lataan Tikapen sivustolta Bikes-tietokannan. Sekin päätyy Downloads-kansioon. Siirrän sen sieltä Tikapetesti-kansioon. Nyt jos käynnistän SQL-laitin ja annan sille parametriksi tämän tietokannan bikes.db, näen, että sieltä löytyy kaikki mitä sieltä pitäisikin löytyä. Seuraavaksi luon kokeeksi Python-ohjelman. Käytän tähän ihan tavallista Windowsin mukana tulevaa Notepadia, jonka käynnistän kommentoriviltä käsin. Tällöin sen työhakemiston on automaattisesti sama hakemisto, kuin mikä on myös komentotulkin työhakemistona, eli tässä tapauksessa tikapetesti. testi Notepad kysyy, luodaanko uusi tiedosto. Kyllä, luodaan. Kirjoitan tähän muutaman rivin, joilla haetaan TRIPS-taulussa olevien rivien lukumäärä. Nyt voin ajaa sen Pythonilla. Käynnistän komentoriviltä Pythonin, työhakemistona edelleen tuo sama tikapetesti ja annan sille parametriksi kirjoittamani PYT-tiedoston nimen. Python ajaa ohjelman ja se tulostaa lukumäärän, joka on miljoona. Kokeeksi muokkaan ohjelmaa ja haen tiettyä päiväystä vastaavien rivien lukumäärän. Muistan tallentaa tiedoston välissä painamalla Ctrl S. Muutettu ohjelma tulostaa lukumäärän 33167. Tästä onkin hyvä jatkaa harjoituksen tekoon.